Szevasztok SHUT THE FUCK UP anyába. Ismerhettek, aki nem Benedek Cserál vagyok 16 óra, vagyis 4 óra December 18-a Szerda Na már csak két nap a súly. Aki iskolába jár az Annak Az már tuti már csak két nap ugye kedden karácsony vagy szent este, és tényleg várom. Igazából a téli szüneted várom már. Őszintén mondjam utálom az iskolát, és azért várom. Eljöttem egyet biciklizni igazából. Fogadászok hát, az autók. Igazából csak így jöttem el egyet, mert most a nagy állványt ott hagytam. Most hozni. Aztán karácsony közelettével arra gondoltam, hogy felmegyek erre. Nice. Ugye karácsony közelettével megritkolnak a videók. Szavazást hoztam létre, hogy a játékos zsidót tegyek -e ki, így ne játékhoz vagy valamit. Ezt fent az i-betűnél jobb felső sarokba meg lehet szavazni. Kérek mindenkit szavazza meg, hogy nem is úgy szavazza meg, de írja le kommentbe. És januártól pedig írjátok meg, milyen vidiked várnátok tőlem. Ne gameplay, ne nagyon gameplay legyen jó. Na, ma a gameplayt. Igazából jó idő van, már 14 fog van, még most is. És tényleg semmi gond nincs. Szóval, ja. Aztán karácsony közelettével a megritkúnak a videók. Ha a hétvégén lesz még a szem videó, aztán ott kihagyás lesz, utána már csak izékor lesz videó, szilveszter között, vagyis karácsony és szilveszter között. És és akkor ennyi lenne. Az évben és ma januárban lehet látni ezt látni ezt a videót, kint a Youtube-on szóval, ja. Na visszafelej elmkezek, lehet kicsit sötétebb Szóval srácok Újra itt Ma égnek a lámpák 16 óra 20 van Igazából nem sokkal, csak úgy 20 percet voltam. Vágyom a lámpák. Most lemennék a falu végére a busz megálló, de nem akarok, mert sötéperik. Én <Szor> víztén. Dolgoznak még mindig ott fent. Felhaladunk gyorsba. Nem tudok váltani, mert a kezem meg rajt van ezen a nem már. Az egyik már fogja a kamerát. Kapcsolt ki a kamerát. Jó van. Köszönöm. Urálgít itt, itt minden ötsem. Benézünk a füstülőhűt. Gazábú fókusz. Jó. Királyságban. Na, várjunk. Ez lehet a svarc füstüle, nem? Ez füstülem. Honnan tudjam én? Biztos. Közbe orrásek. És. és és és nem tudom, hol van. Hi, ott van, mi? Ott füstüle. A van benne. Szar kamera most már, de füstül. Az a lényeg. Akkor let's go bari haza. Húzás. Mert nincs ezen a bicikli még lámpa. Majd veszek rá. Szóval... Köszönöm szépen a figyelmet! Boldog karácsonyt mindenkinek! Sziasztok!